נשתמש עכשיו בנוסחה שקיבלנו כדי לחזור ולפתור, או לפחות להתייחס euh, לאותה שאלה שפתרנו קודם. אז בואו נכתוב את הנוסחה פעם נוספת. בעצם בואו ננסח שוב את השאלה. נגיד שיש לנו צוק, העתק ההתחלתי הוא 0 וגובה הצוק הוא 500 מטר. אני לא אצייר את עוד פעם כי זה תופס לנו הרבה מקום בלוח הקטן שלנו. אנחנו יודעים שהשינוי בהעתק הוא מינוס 500 מטר. אני אשתמש בדוגמה שבה אני לא סתם משחרר כדור או מטבע או מה שלא יהיה מראש הצוק, אלא אני זורק אותו ישר למעלה, לכן הוא יעלה, אז הוא יעית בגלל תאוצת הכובד, מהירותו תתאפס ואז הוא אפשר אפילו להגיד שהוא יעט בכיוון ההפוך. ההתחלתית, VI 30 הוא ברור שהתאוצה היא מינוס 10 מטר לשנייה בריבוע, בגלל שתאוצת הכובד מושכת תמיד כלפי מטה ולכיוון מרכז כדור הארץ. אם היינו רוצים לחשב את המהירות הסופית, היינו יכולים להשתמש בנוסחה שקיבלנו VF ועוד 2AD. הפעם אני רוצה לשמש, בנוסחה אחרת שאותה למדנו בסרטון האחרון, כדי לחשב כמה זמן לוקח לו להגיע לתחתית הצוק ולפגוע בקרקע. אז נשמע שבנוסחה קיבלנו שהשינוי בהעתק שווה למהירות ההתחלתית כפול הזמן, ועוד התאוצה כפול הזמן בריבוע חלקי 2. זאת המהירות ההתחלתית. השינוי בהעתק هو מינוס 500, אז זה שווה למהירות ההתחלתית, היא... חיובית, כי כלפי מעלה, 30 מטר לשנייה, 30T. אני לא אכתוב את היחידות כדי לא לבזו איזה מקום, אבל אתם יכולים לכתוב את זה עם יחידות, לוודא שהכל מסתדר, ותראו שאם תעשו זה נכון, זה <אז> את הזמן בריבוע, צריך לעלות גם את יחידות הזמן בריבוע, למרות שאנחנו מחשבים את הזמן. אז ועוד את תאוצה 10, ונחלק אותה ב-2, אז מקבלים 5 כפול T בריבוע, יש לנו מינוס 500 שווה ל-30T ועוד מינוס 5T, כלומר פחות 5 כפול uh, T בריבוע. אנחנו משתחררים מהפלוס, צריך למצוא את T ויש לנו T בחזקת 1 וגם T בחזקת 2. איך פותרים את זה? אני מקווה שלמדתם אלגברה מתי שוב, אתם יודעים איך לפתור, ללמוד את הפתרון של משוואה ריבועית. אני ממליץ לכם לחזור ולמוד את פתרון המשוואה הריבועית בסרטונים שהקלטנו לכם ביוטיוב. אם אתם לא זוכרים, אז כדאי לצפות בסרטונים האלה. קודם כל, נעביר את שני העברים האלה לאגף שמאל, ואז נשתמש בנוסחת הפתרון של משוואה הריבועית. מקבלים 5 כפול T בריבוע, מינוס 30T פחות 500 שווה ל-0. רק לקחתי את האלה והעברתי אותם לאגף שמאל. כדי לפשט ניתן לחלק את שני אגפים בחמש, ומקבלים T בריבוע פחות שש, פחות מאה, שווה אפס. יכולתי לעשות את זה כי אפס חלקי חמש שווה אפס. ככה קצת ניקינו את המשוואה ופכנו אותה לטיפה פשוטה יותר. עכשיו נשימש בפתרון של משוואה ריבועית. עבור אלה שזקוקים לתזכורת, אני אכתוב אותה. השורשים של כל משוואה ריבועית, במקרה הזה T, T שווה ל... מינוס b, פלוס או מינוס השורש הריבועי של b בריבוע, מינוס 4ac, חלקי 2a, כאשר a זה המקדם של העבר הזה, b זה המקדם של העבר הזה, מינוס 6, וc זה הקבוע, מינוס 100. עכשיו בואו נפתור זה. מקבלים t שווה ל... מינוס b,��ינוס המספר הזה, העבר הזה מינוס 6, אז אם לוקחים את הנינוס שלו הוא לפלוס 6, אז זה 6, פלוס או מינוס השורש הריבועי של b בריבוע, מינוס 6 בריבוע זה 36, מינוס 4 כפול a, והמקדם של a הוא כאן, כלומר זה כפול 1, מינוס 4a וc הוא העבר הקבוע, מינוס 100, מינוס 4 כפול 1 כפול מינוס 100, כל זה חלקי מינוס, eh, חלקי שני A, ו-A הוא כלומר כל זה חלקי 2. אז זה שווה ל-6, פלוס מינוס השורש הריבועי, זה מינוס 4 כפול מינוס 100, לכן זה לפלוס, וזה 36 ועוד eh, 400, 6 פלוס או מינוס השורש הריבועי של 436 חלקי 2. זה לא מספר שלם, ואם משתמשים במחשבון, זה יוצא משהו כמו 20.9. אפשר להגיד שזה בערך 21. אם תהיו במבחן או אם תנסו לשלוח משהו למעדים, תרצו ודאי מספר מדויק יותר, אבל לצורך המטרה שלנו אני חושב שזה בסדר לקבל מספר מקוריו. Uh, אני אכתוב פה שווה, שווה בערך, כי אנחנו משמשים במספר מקוריו, אז זה בערך 21, זה כמו 20.9. נגיד שזה 6 פלוס או מינוס 20.9 חלקי 2. אני שואל, אם אני עושה 6 פחות 20.9, מה אני אקבל? אני אקבל מספר שלילי. אבל האם יש בכלל היגיון בזמן שלילי? לא ממש. זה אומר שאיכשהו... בעבר, טוב, אני לא רוצה להתפלסף, בעצם בהקשר הזה, בואו נגיד, זמן שלילי אינו הגיוני. נוכל להישאר רק עם הסימן פלוס, כי 6 פחות 20 נותן לנו תוצאה שלילית, על כן רק זמן אחד שייתן תוצאה הגיונית. הזמן שווה בערך ל-6 ועוד 20.9, שזה 26.9 חלקי 2, אז זה 13.45 שניות. זה מאניין. אם אתם זוכרים, לפני מספר סרטונים פתחנו את השאלה הזאת, שישחררנו מתביה ישר מ auto גובה. בשאלתי נתתי לכם את הזמן אמרתי שלקח ל auto גובה אسرה שניות כדי לẠגיה על הקרка. חישבנו ל auto גובה אצובו קיבלנו 500 מטר. עכשיו אם אתם נמצאים ב רוח אצוב 500 מטר, ואתם משכירים משהו ש оборудование תן להזníיח את הנגדות האוויר כמו מתביה לדוגמה, זה יקח לו אسرה שניות לẠגיה על כשמניחים שפועל כוח הכובד. אבל אם אתם זורקים את המטבע ישר כלפי מעלה מקצה יצוק, של 30 מטר לשנייה, זה ייקח לו 13.45 שניות בערך 13.5 שניות להגיע לקרקע. לקח לו קצת יותר זמן, וזה הגיוני, כי יש לי... טוב, יש לי פה זמן לצייר ציור קטן. בואו ננקט את הלוח. נעשה לנו רק רקע מתאים, זהו. במקרה הראשון לקחתי את המטבע ותנועתו הייתה ישר כלפי מטה. במקרה השני לקחתי את המטבע, למעלה, ואז ירד למטה. התווסף הזמן של העלייה ושל מגובה גדול יותר, על כן זה הגיוני. הזמן הזה היה עשר שניות, בעוד הזמן הזה הוא 13.45 שניות. אפשר, אפשר להגיד שזה לקח... טוב, בעצם אי אפשר להגיד, אני, אני לא רוצה להתחכם יותר מדי. אני רק מקווה שאתם מבינים שזה הגיוני. אם הייתם מקבלים נגיד מספר קטן יותר כאן, הייתם לבדוק שוב את הפתרון שלכם, כי למה שזה ייקח פחות זמן כשזורקים את הגוף כלפי מעלה. אני מקווה שכל העניין הזה מסתדר עם האינטואיציה שלכם, ויש לכם עכשיו גם מחסן של נוסחאות וגם אינטואיציה. כדי לפתור שאלות פשוטות בנוסה זריקות. אני חושב שאני אקליט אולי עוד כמה סרטונים בהם נפתור עוד מספר שאלות, רק, אתם יודעים, כדי לבסס את הנושא. אחרי זה אנחנו נתקדם לשאלות אה, בשני מימדים ועם זוויות. לפני שנגיע לשם כדאי שתרעננו את הידע שלכם בטרגונומטריה. אז לתראות בקרוב.